Eu Teodorovici pregătește o revoluție pentru DNA, lovituri grea pentru clienii procurorilor. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, la Suceava, ce până în luna iulie se vor face modificări la legislația privind prevenirea sublinierei combaterea evaziunii fiscale, având ca model practica european, astfel încât să primeze recuperarea prejudicilor, nu trimiterea oamenilor la pus subliniere cerie. Teodorovici a precizat ce. Pentru efectuarea acestor modificări, la Ministerul de Finanțe va fi constituit un grup de lucru care va include sublinierei a altor instituții care au atribuții în acest domeniu. O modificare esențială este în zona de prevenire sublinierei combaterea evaziunii fiscale. Acea lege, 241, plus modificări, din codul penal, pentru ce subliniere -i acolo sunt primite. Bun. Vom avea foarte multe exemple din practica europeană, din statele care au foarte mult experiencă pe această zonă, efectiv vom lua subliniere -i. vom aplica la nivelul nostru acele practici. se teme să invente altceva, tocmai pentru a evita eventualele comentarii care sunt convins ce o să fie din toate zonele sublinierei în special pe zone care nu reprezint scopul nostru de schimbare a acestei legislacii. Cu alte cuvinte, nu e scopul nostru ca în cazul în care se constată o abatere de la lege să trimitem în E recerie acei oameni de afaceri. Eu, ca stat trebuie să recuperez acel prejudiciu, a spus Teodorovici. Ministrul a precizat ce până în prezent s-au adunat doi. 700 de dosare cu sesizări primise la parchete sub care au rămas nesoluționate, ceea ce îngreunează recuperarea prejudiciilor. Zac de ani de zile fere o soluție, timp în care eu nu pot recupera absolut nimic, se degradează eventualele bunuri, dispar firmele în diferite moduri, economia are de suferit. Locuri de muncă pierdute, nici banii recuperați, nu ai efecte negative, pentru ce cineva dorește subliniere pe tipurile fapta penal. Ce treabă are una cu alta? Deci trebuie schimbarea legislației cu această abordare coerentă subliniere europeană. Ce este petrecut să transubliniere în ne într-un fel sau altul se pot recupera ca stat, se pot emite decizii de impunere sublinierei se recuperează acele sume dacă omul mai este, a mai spus Ministrul finanțelor, informează Ager Acesta dar, ca exemplu de soluție pentru rezolvarea acestui tip de situații crearea unui consiliu de mediere, care se decid pe fiecare caz în parte ce decizie trebuie aplicat. Stici ce în lege spune poate să În România este periculos acest poate să Sau dacă poate se, atunci se numai le semele la dispoziția unei persoane de ta subliniere ate dintr-o altă structură, se fac acest lucru subliniere, i se fac structura care, conform legii, are această obligație, adică anaf sau antifrauda, sau putem crea un consiliu de mediere între oameni din Finance subliniere, -i anaf care se stabilească de la caz la caz dacă rămâne, nefiind o fapt penale sau pleacă ca sesizare, a arta Teodorovici. În opinia ministrului de Finance, transmiterea de cetre procurorii de tas subliniere a la fisca sesizărilor penale cetre parchete este ilegal. Un momentul în care un procuror decide transmiterea unui dosar la parchete, este în afara a legii. Este un conflict de interese. Eu nu pot să trimit ca lucritor al parchetului, de tastul într-o structura fiscului, dosarele de sesizare la parchet. Asta o face fiscul, în baza legii. O interpretează sub i unde consider ce este o astfel de spec face acea sesizare", a explicat Teodorovici.